Tjena! Charlie Rubensson heter jag, jag undervisar i idrott och hälsa, friskvård och hälsa och i religionskunskap. Jag är också en del i marknadsgruppen här på Viktim, vilket innebär att om du är intresserad av att komma hit och skugga hos oss så är det mig du kommer vara i kontakt med. Så då bestämmer vi tid och vi bestämmer dag. Och så ser vi till så att du får skugga hos någon av våra grymma elevambassadörer vi har på skolan. All information om det här hittar du på vår hemsida. victimgymnasium.se. Så bara släng iväg ett mejl så hörs vi och ses vi. Ha det gott!